السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع لبنان الرئيسي عماره ومدخل شيك شقه مسح عامتين وخمسين متر الدور التامن الشقه الشارع فوقيها دوار مش اخر دور موقع مميز جدا هنخش الاول من باب الشقه عندنا اول حاجه هنا الريسيبشن ريسبشن كبير نشيل أربع قطع مساحة الريسبشن حلوة الفيو ميزة هو على الشارع وفي عندنا زبطات وضغط طبعا نقدر نعمل فرش ستيل او مودرن براحتنا لان الشقه تمشي الحالتين الارضيه اللي معموله هنا رخام طبعا ميزه ان الشقه كلها نوره من الجوانب هنخش على مطبخ وحمام الضيوف نبدا حمام الضيوف وبعد كده عندنا هنا المطبخ المطبخ كامل بالاجهزه طبعا احنا شايفين شقه ممكن تحتاج دهانات غير رخام بس كمساحه تح ده عندنا باب هنا بيفصل الغرف عن الريسبشن بحيث ما الجزء ده ما يجرحش اول حاجه عندنا هنا الليفينج ممكن يبقى غرفه رابعة ليفنج مساحته حلوه جدا لو حابين نخليه ليفينج زي ما هو معانا تكييف بردك موجود سبليت وأدي الباب منخش نلاقي بردك باب تاني بيفصل الثلاث غرف عن الليفينج أول حاجة الغرفة الأولانية الأرضية بتاعتها معمولة باركيه بركة اللي فيها نظيف جدا. وبردك عندنا هنا التكييف. بعد كده عندنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين من الليفينج. عندنا هنا في الحمام. موجود البانيو بعد كده بنطلع للغرفه الثانيه برضك من غير الليفينج لو عملنا غرفه هيبقى عندنا ثلاث غرف لحد دلوقتي التكييف برضك موجود بعد كده هنخش للغرفة الماستر الرئيسيه اول حاجه بتقابلنا هنا الحمام حمام مساحته حلوه والتوضيب عندنا هنا البانيو وعندنا هنا الغرفة نفسها والتكييف بردك موجود أتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم انتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته